Я смотрела тут их дома. Ага. а я на хозяйке да, кормила, они жили, вот там дома занимали, вот на окраине дом занимали кормиться с чем-то надо, а у меня обшарпали дерево и прятали машину вот, от дороги сюда вот, еще хотели во двор, а я их не пустила, Кажу до свидания, не надо мне таких гостей, вот вы мне поломаете ворота. Момент, это Зарисую, если Уже-то камни положили. Да. Приехали опять машину ставить, но уже пустая. Я говорю, что со снарядами, а они не, не бабушка. Мы на несколько часов. Четыре часа поставили, а вечером мы семь часов уже забрали. А, когда на утро переночевала я, и идет кто-то оттуда и кричит, Тимофеевна. Наши в Снегиревке, украинцы в Снегиревке. И через, наверное, полчаса солдатики подошли сюда, со мной беседу вели. Спасибо. Тут раз давали хлеб, две баночки консервы и, и масло. А это раз обещают по килограмму муки, килограмм сахара, олію. Это так я чула, да? лаком, а да, досі хлопчики обнімали, цілували, такі раді були. Що вони прийшли на а, як? А, ну, 8 місяців сидіть і вони бахкали, не знали куди ховатися, не знали куди ховатися. Спочатку вона 8, 10 місяць поміняла, то в підвал, то до мене прийде, то піде до сусідів, то в погріб, то ще кудись. А потім вже сиділи в хаті, що буде, то буде. А хіба висидиш у підвалі, хіба знаєш, коли воно бахне. «Дуже важко, дуже важко, взагалі зв'язка не було, в першому взагалі зв'язка не було, а тоді люди вже шукали деякі високі міста, але, звісно, вони були недоступні, бо не дуже, не дуже дозволяли, щоб там були люди. А світла немає, інтернету немає, то дуже важко, дуже важко, все одно, звісно, краще стало, але поки зв'язок не на належному». Приходили вже, видно, цей, провіряли мій паспорт, на 2 етаж піднімалися. Так, да, ну були. Ну слава Богу, що обійшлось без мародерства. Я так цього боялася. Оті бухи-бахи мені не так вже були страшні, вже привикла до них. Так, да, я так боялась, щоб наш дом не ограбили, бо сусідній, ой, з 27 на 28 травня, ну, вскрили всі квартири і входні двері. То там не знаю, що хазева поприїжджають, то подивляться, що там пропало. Да, я так цього боялась сама на весь дом. Вона зараз була різенька, ми мене дождалися, ось тільки прийшла, тільки переділася. Ой.